A Ale třeba i klidně snižovala minimální mzdu? Já myslím, že proto politická schoda nenastane. Já si myslím, že pokud se zakonzervuje váš názor se... mě zajímá. Já bych ji zrušila. Já ji považuji skutečně za škodlivou regulaci, ale jsem realista a vím, že to není, že se na to asi nenalezne politická schoda. Paní Horáková, vy jste chtěla reagovat. Já jsem chtěla vlastně si představit, jak by asi vypadal váš život za 12 000 korun, jak byste asi za to uživil rodinu. A když se podíváme teď na tu vládu, která tady byla, která několikrát minimální mzdu zvedla tak ta nezaměn, nezaměstnanost teď aktuálně asi nejnižší od roku 89, tak to je úplný nonsens. Asi jsem stejně neposlouchala, já jsem říkal, že v době ekonomického bumu to nedělá problémy, ale v okamžiku, až se dostaneme do recese, tak ten člověk, který bral být nízkou mzdu, a já bych mu přál samozřejmě více, a tak nedostane žádnou mzdu a bude na dávkách. Myslíte si, že to je lepší? Uměl byste žít za 12 200 korun, celou Neuměl rodinu uživatelů? Asi bych musel žít v okamžiku, měl ne. takovou práci. A já, a nechci, já jsem se, celý život, snažil, lidi v České já jsem se celý život snažil získávat kvalifikaci na to, abych nemusel pracovat za 12 ale Jo, není to, bych ukryla, chtěl tak ne. na každý minimální, jako je, vždy.